Привіт, друзі! Сьогодні, 27 лютого, неділя. Триває оборона України, триває російська агресія. Що можна сказати? В нас виходить оборонятися. Дякувати Богу, в моєму місті не йдуть бої, але кілька ракет на нас попало в наше місто. По воєнних об'єктах. Якийсь міст хтось підірвав. Що? Ми тримаємось Ми тримаємось У нас це виходить До речі Наш ворог Несе втрати Свіфт буде відключений І гарна новина Німеччина нам дає зброю І Німеччина, і Бельгія І Словаччина Тож, друзі, тримаємось. До речі, хто хоче допомогти Збройним силам України, ЗСУ, то в Приват-24 і у розділі «Благодійність» є графа «Допомога армії». Долучайтесь, будь ласка. Я вже там відмітився пару разів своїми грошенятами. Ну, це не важливо. Це, це важливо для загальної нашої справи, оборони нашої країни. Що, я в своєму садку роздивляюся травичку. На жаль, бої за Харків. Бої за Харків серйозні. Там треба, щоб наші утримались. Утримали місто. Там рвуться ці путінські бандити. Усіх стрілять, хотять захоплювати владу. Місто там щось горить, щось вибухає. Це буде Україна. Перемога наша вже вже видніється. Вже можна її побачити. Трохи треба протриматись. І увесь світ з нами, вся світова спільнота нам буде допомагати. Проти головного КГБіста ми можемо перемогти. Дякую за увагу. Хай живе Україна.